يكحل مبروك, يكحل مبروك يا خالد تستاهل الطيب يا حلال مبروك يا معرب مبروك مبروك يا خالد, مبروك يا خالد What the? نحن عنوان وفوق خالد.